Ahoj, vítejte ve stvoření. Dneska si vyrobíme origami křečka. Budeme potřebovat. Papír ve tváru čtverce a černý fix. Vezmeme si papír ve tvaru čtverce. <laughs> otočíme ho. Bílou stranou. A otočíme ho zpátky a přehneme. <laughs> A přehneme ještě jednu. Tady a přeložíme to takhle. Vezmeme špičku a ohneme jí. Vezmeme to i tu horní špičku a ohneme jí taky, ale trošku méně. Otočíme. Pohneme tady ten roh nahoru. To samé i na druhé straně. Potom si vezmeme tady ten roh a ohneme ho do půlky takhle. To samé i na druhé straně. Když to máme ohnuté, tak to přeložíme Ohneme ocásek, vezmeme ouško a pomalu vytáhneme. Teď už vezmeme jenom černou fixu a domalujeme oči. Máme hotovo. Tak ahoj!